Разом. Але останній раз, як він йшов на бахмурку, сказав, я, напевно, не вернувся. Сталося. Поховали захисника на алеї героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.